مرحبا شباب شحالكم؟ حالكم؟ أخبركم عن جمبيلات كينج أبو فرار تقدر تلعب فيه خليه سوفت وهارد الحين أنا مخلينا على سوفت لما أدخل الرملة إن شاء الله بخليهم هارد جمبيلات كينج شيالات توتل وسبرينغ هذيلا أمريكيات بإذن الله بنجرب بعد في الرملة ونراويكم الأداء كيف يكون هني فرار نفس الشيء أجهزة حق الرملة أخف السهم اذا لفيناه تذي لفينا بيكون سوفت اذا لفيناه العكس بيكون هارد ارتفاعها خلنا نلف وندور ونشوف ونراويكم كنت اعاني منه لان الهيدرز وكله كان يبين فرحت اخذت من درع الصلب هيدرز تفصيل كامل من عمر الانصاري وهني جينا الربله عشان نجرب اداء الغينغ وهذا كل اللي قدرنا نغطيه، إن شاء الله ينال إعجابكم واعطونا لايكات وسبسكرايب عشان ننزل لكم فيديوهات ثانية.